Перебування у відрядженні наштопхнуло мене на такі думки. Витрати на рівень комфорту – це про готель, умови проживання, їх можна оптимізувати, тому що інколи графік настільки насичений, що ти не встигаєш відчути деякі речі. У мене не такий великий досвід таких поїздок, але все ж таки спостереження показують, що дуже часто номери в готелі використовуються для того, щоб прийняти душ, для сну і дуже зручно, коли є включений сніданок. І це про такі базові речі. І тут виходить не принципово. Три зірки чи п'ять зірок. На п'ять зірок потрібен час, потрібна зупинка, щоб роздивитися всі ці інтер'єри, щоб відчути цю атмосферу. І якщо в розкладі цього не передбачено, то тоді витрати на п'ять зірок це зайве, це гроші на вітер. Ось такі думки у мене виникли. Про розкіш, про речі класу люкс у мене на каналі є окреме відео, посилання в описі.